لقيتك بعد يأسي واشتياقي فقد رحل الجميع وأنت باقي هواك مخلد أبدا بقلبي بأوردتي إلى يوم التلاقي فديتك كيف تهجرني وتبدي لهيبك في الحشا قصد احتراقي تكبلني بقيدك ثم تمضي وتتركني بميدان السباق. أنت النور في ظلمات نفسي وانت الشمس تشرق بائتلاقي، جمالك لا يحد له مجال كان العين شدت في وثاقي فيوقفها ثناؤك عند حد ولو عبرت على خيل العتاق احس مرارتي في رجع صوتي ويسحب رجعه دمع المهاقي فلا عطر يارجحني شذاه ولا طعم اراه حلو المذاق اعيش بحسرتي واموت فيها اليك الله اشكو ما الاقي فقلبي بات يقنعني بقول يعوده ويحلف بالطلاق بانك اخذ عقلي وروحي اذا حاولت في يوم فراقي